Започва. По-хубата ста е. Мой Oh, my God. Много no. Mm, не на една кука, не на една кука. Mm, да... <плълзвър> Трябва да отида до кухнята. Опа! Okay. Uh -huh. Какво става? Момо ще изглеждаш... Какво става, ли сме вече? Ее, ха е Моли толкова Девствен... Ей... Много си кисъл... За човек, който се е вихрил... Вихрогон А ти път толкова безчусен. Чувства за хубаво. Йе... Виси Ухм... Виси Ви си Ви си Тя ми е каче. Много е сладка. Мене си капва! Виж колко ли тя е едно голямо ходещо щастие, Ми тя е добра душа с теб, А, обемна душа е тя. голяма топка си фара, бе. Голяма, знаеш как играе. Ух, ух. Абе, къде е сестрата? Навън някъде. Разхожда кучето на Гери. Защото с нощи много си изтощили сега. Няма да разхожда пухи, миличкият сладък, пухи. Пух, пух, пух. Ще ти тресна глава, бе. Е, мупаж се. Смешно ли тие, бе? Ах си хуморисите. Ооо, новият пухи е досън. Пухи! Пухи, не дей! Пухи! Пух, пух, пух, пух, пух, пухи. Абонирайте се. Здрасти, ли? Скажете. Атате, добре, да е дан да вдига това хора. Хайде. съм се, че успя.